والجماعه في الاسلام والصلاه والسلام على نبيي خير العالم وقال على صحبه الكرام أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرحا كافر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ سیا رولم و آل یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت مولانا محمد شوکت صاحب حضرت مولانا محمد لیاقت صاحب حضرت مولانا محمد ناسر سے ہیں ہر برادران جس نے عید میلاد النبیس اللہ علیہ وسلم دا مبارک جلسہ جمع فرمایا ہے اس جلسے دے جملہ شرا کانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم اتنا تمبی کر دیا کہ سامنے فلم بن رہی اس اسلام نو ضرورت ہے اور نہ اس پسند کرنے اگر یہ بنا رہے ہیں تو یہ اپنی ذمہ داری میں سختی اس واسطے منع نہیں کرتا کہ ایک نہیں پتہ نہیں ایک موبائل کے اندر فلم بنا رہے ہونے لہذا اس منع کرنا ممکن ہی نہیں رہا تنبیہ کر دے دی دی. ہر کسی اپنی ابتدائی تنبیہ تو بعد ابل شریف دی ایام نے جناب محترم محمد سلیم یاد صاحب نے اس مبارک مہینے دا استقبال اور سنیا دے عمل میں بہت آسن انداز نظم کیا بہت پرزوق نا شیر بھی اسی ہی مناسبت ملاسمت جناب دے سامنے ماروزات اور چند جملے پیش کرے گا مگر حالات حاضر سامنے رکھ کے مناسبت کے مطابق کلام کرے گا میرا عنوان اور موضوع وہ ہے کی ریاست کی سیاست اور ریاست کی تمویز اور فرق دوسرے لفظ کہہ لینے ہیں مادانی ریاست کی سیاست فرنگی سیاست کی تمجیز اور فرق بنیادی وجوہ فرق کافی نے میں ایک صرف بیان کرا اللہ دا پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سیاست دا آغاز مدینہ مبارکہ والی زندگی تو فرمایا حضور دی مدنی زندگی تو سیاست مدنی کا آغاز ہوا تو آپ علیہ حسلاتوں و تسلیم دی سیاست غیر شری غیر اسلامی سیاست کا بنیادی فرق جڑا ہے وہ میں جناب سامنے ظاہر کرانگا موضوع ہے ضرورت کیوں ہے بھی اس کی اس کی ضرورت یہ ہے کہ نیچری لوگوں کی طرفوں لوکان دی طرفوں جڑے اسلام دا نام لے کے اسلام کے قتل تو ذرا برابر نہیں شرمان دے اسلام دا نام لے کے اسلام دا قتل کر, کرنا ہی دے زندگی دا مقصود ہے انہاں نے مسلمانوں دھوکھا پایا ویا ہے. او حکومت اور سیاست کرتے نے گیر اسلامی نام نے مدینے کی ریاست والی سیاست کا ہمارے وزیر اعظم صاحب آپ بار بار فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا اور فکر اقبال کے مطابق بناؤں گا چیف جسٹس صاحب نے جب گستاخ رسول کو چھوڑا ہے تو اپنے فیصلے کا آغاز حضرت نے اشہاد اللہ اللہ وقد شریق اللہ اشہاد اللہ محمد نبد ہوسولوں سے کیا اور آگے چل کے قلندر لاہوری اقبال کا یہ شعر پیش کیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں اور اقبال کو تیسرے صفحے پر جا کر تیسرے صفحے پر جا کر اقبال کو پاکستان کا روحانی باپ کہا روحانی پیوا ہے تیسرے صفے دے جا کے لیکن کوئی سمجھ نہیں لگتی یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے پتا نہیں اس پیو کول کہڑی غلطی ہوئی ہے اولاد ایڈی ناراض ہو گئی ہے اس پیو سے کہ انہوں نے اقبال روحانی پیو دا دن منا بھی چڈ ہے جو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے وہ میرے ہاتھ میں آئے اوپر لکھا ہوا ہے در عدالت ازما میں نے دوسرے تیسرے دن ہی یہ حاصل کر لیا تھا کیونکہ میں نے اس فیصلے کا رد اور جواب پیش کرنا ہے بارہ ربیع شریف تیرہ کی رات پنڈی اسٹاف جنہوں کسے ہاتھ نہیں لایا ان شاء اللہ سونا ہاتھ لاوا گا یہودیوں اور ان کے غلاموں نے آج کی شیطانی تہذیب سے سکرے حاصل کر کے اور ملا کے اپنی مرضی مطلب کے نتائج مغالطات مغالطات کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور ایمان سے کہتا ہوں کہ ان کا یہ ایک دعویٰ قاصبہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مغالتے میں ڈالنے کے لیے کیا سے مغالطہ ہے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں علمی قوت ہے علمی طاقت ہے اور دلیل ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کا نظام چلا رہے آشا یہ سراسر جھوٹ ہے ہم بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کے تمام ترک آسات اور ان کے مقدمات وہ تمام جھوٹے ہیں اگر کبرا اسلام کا ہے تو سگرا کسی شیطان کا ہے ان کو ملا کر نتیجے نکالنا یہ شیطانوں کا ہی کام ہو سکتا ہے یاد رکھنا میری بات ہم یہ الحمدللہ اس میدان کے اندر واحد پہلوان ہے کہ جو ان کے ان کے, ان کے جھوٹے علم کا سچے حقیقی علم کے ساتھ توڑ پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں علم نہیں طاقت اور فریب ہے اور کچھ نہیں بڑے افسوس نکالے ہو سنگیو تو یار چیف جسٹس صاحب نے تمام دنیا کو دعوت دی ہے میرا فیصلہ پڑھو اگر غلط ہے تو مجھے بتاؤ اس نے کہا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے نا یہ اردو میں اسی لیے لکھا ہے تاکہ سب پڑھے یہ اردو میں ہے حالانکہ کورٹ کا فیصلہ انگلش میں ہوتا ہے افسوس یہ ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہو سکی یا اللہ فل اللہ اگر اس فیصلے کی ایک ایک گل دیا چیکاں نہ کٹاواں میرے پی عجیب بات یہ سنگیوں گستاخ رسول چھڈیا جا رہا ہوئے اور اقبال دے شیر تو شروع کیتا جائے کی محمد سے وفا تے یعنی گستاخ کے ساتھ وفاداری یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا ہے گستاخ رسول کو چھوڑنا یہ رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہے بات کو سمجھنا لڑا اقبال دے شیر تو اور وہ او بھی کی محمد سے وفا توں نے اتوں شروع کر کے لوگوں کی تاثر پیش کیتا جا رہا ہے؟ کہ یہ, بھی و... یہ وفا ہے یہ وفا ہے اگر ان کو کی محمد سے وفا توں نے شیر آتا تھا لیکن اس کا موقع محل نہیں آتا تھا یا آتا تھا تو جان بوجھ کر موقع محل سے ہٹا کر پیش کیا ہے تو میں این موقع پر ایک شیر پڑھتا ہوں اقبال کے شیر کو پیش کرنے کے جواب میں میں اقبال ہی کا شیر پیش کرتا ہوں وہ بے موقع ہے یہ بالکل موقع اور محل پر ہے ساڑا قلندر اقبال فرماتا کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی ابھی کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے کی بولا اگر اونچی بولو مروچی بولو پتا لگے مسلمان بیٹھے ہو लाहौर बड़े दिन का दिल शुमार होंगे हो दिन दिल होने का सबूत दा कलंधर इकबाल फुरमान है, है। इक कदों मुसलमान पता इंजद मनूस दिन भी आने की जिना दिना ऐसा मनूस दौर भी आना जिस दौर के अंदर ऐसा मनुस माहौल भी आना जिस माहौल अंदर محمد کریم دین دا چراغ جہا ہزور جگ ن روشن کرنے لے آئے سر وہ ابو لاہب ہاتھ لے کے اللہ نور و کتاب مبین جڑی روشنی پاک محمد کریم ابولاحب نے اپنے ہاتھ کے عجیب گل جا دیتا نا چراغ اگر سجن کے ہاتھ آئے تو سجن کا گھر روشن کر د اگر کسی دشمن بہت سے آ جا جائے تو کمی نہ اسے چراغا ساڑ دینا جی بستریا نو لا دے منجی نو لا دے تو چراغ رسول اکرم اقبال فرما دیتے ہیں سارے قلندر لاہوری جن کو میں اپنا سیاسی اور روحانی پیشوا مانتا ہوں حکومت والے ہمارے متعارف کرانے کے بعد اقبال کا صحیح رخ جب ہم نے پیش کیا تو دن منانا چھوڑ دیا وہ چھوڑ گئے ہم منائیں گے اور بلکہ ایسا تو روزانہ منچیر دا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس جلسے اندر اقبال دا کلام نہ پیش ہوے ایمان دسو ہائے درازاخلا بولو سبحان اللہ وہ سجڑوں ایک سراغ سجن گھر چمکا چراغ سراغال دشمن گھر جلانہ وہ چمکا دلاند اقبال آخری ہر منہ کلما قرآن حدیث شیر سن کے تو کھا نہ کھاوی دیکھی جاتاغ آیا وہ دشمن مصطفیٰ مستفا یا دوست نے ہے بدھ برادری میں سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھتا ہے وہی کرما پڑھتا ہے کوئی بران کر بال کر بے چراغ گھر روشن بھی ہو سک راگ جل بھی سکتے صرف ہاتھ کا فرق ہر ہاتھ قرآن حدیث کسے خبر تھی کے لے کر چرا گئے مستفا بھی سکولی نیا کا نیا جالت میں پلند پتا لگے محمد پوری دنیا کٹھی ہو جائے جن اپنے دانشوری دال ہو جملے کے اندر دند کرنا سا کم ہے ایک جملے در دوسرے نہیں بولیں کسے خبر تھی کہ لے کر چراغِ مصطفی کیسے خبر تھی کہ لے کر چراغِ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی تھیرے کی بولہ بھی سڈا فرد بن رہا ہے اگر, اگر کوئی بندہ اللہ ہرسول لال دشمنی لین جائے چاہا نگا ہو کے لوگ اسلام کا نام نہ لے اسلام دے نام مسلمان گمراہ کرن دی کوشش نہ کرے اساگی اسلام نہیں بنن دیا گے اگر کوئی آزاد بننا چاہتا ہے اور ہے سڑے عام سڑکان دے اتنے ننگے نچن جو مرضی کرن کوئی خو کھاوے اسا آخ جائیے تو نق وڈ دساں بولیے تو سڈا نک وڈ دیکن جو رسول اللہ کی سنت اور دی بنا دی کوشش نہ کر سر تو دے سکتے اسلام صاف رکھنا فرق من جو سو سچی دسو یہ گل دل نو لگی ہے کہ نہیں اگر کوئی نگا ہوں یورپ کے پیچھے آ کے نگا ہوا یہ نہ پیچھے نگا ہوا کمی سا رسول وہ ہے جنہوں کی تعلیمات مسلمان کی ہندو تو غیر مسلم لوگ بھی جانتے نے کہ وہ پاک مسلمانہ مسل دے رسول نے توجہ <تصفيق> ہے جو چاہیے یہو جہاں اکبر نے فرمایا جو چاہیے ہو کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمل میں دعویٰ اسلام کیجئے او کرنے, کرنے یہودی ادنوازیاں تو نام اسلام نہ دینا یہ تو رسول اللہ دی توہین ہے اگر میں ننگا ہو کے بزار پھرا دے میں آکان رسول اللہ دی سننا دے تو میں اپنے رسول کی ثابت کیتا یہ تو کفرِ بستاخی اس کی کسی مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی دل کی کرنا چ میرا خوشامد نہ کرے ایمان سراپا سرپا سرا کہڑا حسے خلق عظیم تو عظیم کر رہے جہا محمد کریم دول نہ کیڑا خلق پہڑے تو پیڑے جڑا محمد کریم کے گلام نہ آئے گلاما بچ نہیں آ سکتا ادور تو کول جگی جی سمجھ کے نہیں آئے سجنا آ جے سمجھ کے نہیں آئی سجنا توجہ میں ایک گل کر کے اگے چلنا وا چیف جسٹس صاحب انہوں نے فرمایا ادب میں رہنا ہے جی تاکہ تو عدالت نہ لگ جاؤں ادب میں رہنا ہے عدالت ایسے ہاتھوں میں ہے کہ توہین عدالت لگاتے ہوئے دیر نہیں ہوتی توہین رسالت برداشت ہوتی ہے لیکن توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی نازک ملاج بہت دے پتھر مرگے دل میں کدھر ٹھیک نہ پہنچ جا پتر وگے دل نے مت پہنچے پہچے ذرا ذرا ہو جا پتھر ٹوٹ جے نہیں ادب دے اندر رہ کے بولاں گا انشاءاللہ اللہ حقیقت ایسی کھولاں گا ای سجڑوں کیا بات ہے اس کے اندر بہانہ بنایا گیا ہے گستاخِ رسول کو چھوڑنے کے لیے جی بات یہ ہے کہ جو وہ لفاس آس ملعونا نے جو اعتراف اور اطرار کیا تھا وہ ماورائے عدالت تھا عدالت کے اندر نہیں تھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن کے جو ایس پی تھے محمد امین بخاری صاحب ان کے سامنے اعتراف کیا تھا وہ درج ہے لیکن عدالت کے ماورات اعتراف تھا تو میں نے رات بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا اب بھی آپ کو سمجھاتا ہوں انویسٹیگیشن ایک شعبہ ہے پولیس کا ایک ہے پکڑ دھکڑ کرنے والے مقدمہ کاٹنے والے دوسرے ہیں تفتیش و تحقیق کرنے والے تو جو دوسرے تفتیش و تحقیق کرتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں اس کا ایس پی جو تھا نا محمد امین بخاری شیخو کا اس نے بلا کر اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اپنے دفتر میں عیسائیوں کی پوری ایک جماعت کے ساتھ جی اقرار اور اعتراف لیا کہ ت نے یہ کیا اس نے کہا کیا میں معافی لیتی میں نے کیا ہے میں معافی مانگتی ہوں کہ لیکن ادھر چھوڑنے میں یہ بہانہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ماورائے عدالت تھا میں حیران ہوں کر دیا گل تھی یہ ہو یار کوئی گل کرنے والا ہی کوئی نہیں بول نہیں سکے گا کوئی میں جڑی گل کرا گا کوئی مائی دلالے دے بول جائے میری دبان سمجھو میں پوچھ رہا جی نا پہلے نمبر پہ ماں برائے ادالت یعنی عدالتوں کوٹوں باہر اگر کوئی کرار کرے تو وہ قابل قبول کیوں نہیں ہوتا وہ ایک ضعیب سکھ گواہی کے مترادم شمار ہوتا ہے کیوں جی کوئی دباؤ ہو سکتا ہے باہر جو اقرار کرے ڈر کے مارے اقرار کر رہا ہو دباؤ کے ساتھ لہذا مشکوک ہو گیا ایسے میں پوچھتا ہوں جج کے سامنے اگر آئے گا تو وہ محفوظ ہو کر معمول ہو جائے گا لہذا وہ ہر طرح کے دباؤ سے پاک ہو کر اقرار کرے گا تو وہ اقرار یقینی ہوگا حتمی ہوگا پکا ہوگا صحیح ہوگا ایسے ایمان سے بتانا انویسٹیگیشن کا جو محکمہ ہے وہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ اور مقرر ہے متعین محکمہ ہے ایسے اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ایک ایس پی رینک دا بندہ بیٹھا ہے اس کام کا دا دا کمرہ میں پوچھنا اگر کوٹ دے وچ ہوئے تو دباؤ نہیں ہونا تو ایس پی دے سامنے ہوئے تو پھر دباؤ ہو سکتا ہے اگر یہ اگر یہ احتمال ظاہر کیا جائے کہ جی ہو سکتا ہے کہ پولیس والا مل گیا ہو ایس پی مل گیا ہو اور لکھا ہوا بھی ہے پولیس شامل ہے مدعی کے ساتھ شامل ہو گئی ہے بک گئی ہے تو میں پوچھتا ہوں اگر پولیس بک جاتی ہے اور یہ احتمال ہے کہ یہاں پر بھی بک گئی ہو تو میں کہتا ہوں جج بھی تو بک جاتے ہیں جج تو بک جاتے ہیں اگر ایس پی بکا ہوا تھا اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کا کیونکہ پرہیزگار کوئی نہیں یہ امام جعفر صادق ہے اپنے دور کا اب بول بولدرو کہ نہیں بول بولتے ہوئے یہ امام جعفر ساڈے کے اپنے دور دا تو ہر دوسرے سارے ہی مشکوک نے تو پھر ساری پہلی طلب پہلا سوال کہ حضور مہربانی کر کے پھر اپنے نال جج رکھو لیکن ہوں سارے سک مسار کیونیں بنائیے گل نہیں سمجھ لگی تو سجنا توجہ تو ذرا کوٹ تو بار کوٹ تو بار اقرار کی حیثیت نہیں وہ ایس پی دامنے کیوں حیثیت نہیں اور اگر ایس پی دے سامنے اقرار کی کوئی حیثیت نہیں گل سمجھو پھر چاہیے کہ پولیس دے سامنے اقرار اج تک ہوئے نے اور ایف آئی آر درج ہوئے نے وہ سب دے سب باطل فاسد غیر مؤثر ہو لہذا جتنے کیس ایف آئی آر دے تحت سامنے رکھ کے سارے مردود ہو گئے گل نہیں سمجھ لگی وہ سارے مردود ہو گئے دوسری نال سمجھنا پولیس تو ہوں ابتدا مقدمے کی پولیس ابتدا والی دے ساری مشکوک ہو گئی تبو ابتدا ساری مشکو کے کون کون تو مجھے را یعنی دوم انتظامیہ کے محکمے ایک انویسٹیگیشن آک پکڑ تھکڑا جدو تکول سر یہ سارے مزد نے تو پھر ہوں یہ دسو جن کیس آئے وہ بھی سارے مردود کیونکہ جس کی ابتدا یقین پر نہیں اس کی انتہا یقینی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو Oh, سجڑوں ہر کیس مشکو چیف صاحب لکھتے قتل جیسا فیصلہ شک دی بنات نہیں ہو سکتا کتی یقینی ختمی ہو فیصلہ ہوے گا میں آخنا پھر سارے کیس مشکو کیوں پولیس جیسا شک میں جی کھڑا ہے پولیس ساری بےمان افسوس ہے پولیس نو اتنا اتلی سطح تو بےمان سے بکیا جار پولیس نا بھی ہزار نہیں آتا کوئی کم از کم تسی بھی وکالت کرو اپنی اپنا دفا کر کے آخو سارے بوتان بھی نہ لاؤ یار کیسی عجیب گل ہے بہتانے لگے وکالت کریے اور سچی دس مسلمانوں پولیس بھی مشکو جگ کہ جی پولیس وکتی او جج وکد یہ ہے نا کہ نہیں اگر کوئی آخ جا وکد ان آخو پھر آسا بھی آخانگے پولیس والے جہے وکد نے انہوں آخوا کی خیال ہے سارے پولیس والے وکد نے بولو تے سارے جج وکد کوئی وکد نے کوئی یہ مطلب ہے جب وکن کا خدشہ خل لیکن یہ تو پک نہیں وکیا کہ نہیں گل سمجھنا بارے یقین نہیں بکیا کہ نہیں تو پھر شک دے سارے بارے ریا شک فیصلہ ہو نہیں سکتا یہ مطلب قتل دے سارے فیصلے جاؤ سویرے اپیل کرو چیف نوجو بندے وہ پانسی پھانسی کی سزا لے کے بیٹھے نے یا قتل دی حوالات کٹ رہے نے چیف صاحب نو آخر سارا کام ہی شک آڈو آ لکھا تھوڑا جب شک ہوئے اتے کیس قتلنا قتل کیس مردوت دے قتل فیصلے پانسی دے نہیں دے سکتے شک دی بنا سجنا کہ جی شک کی بنا قتل دے فیصلے نہیں ہو سکتے پانسی در نہیں ہو سکتے فر سونے ہوں تک پاکستان چ جن فیصلے ہوئے نے وہ سارے بے یقینی ہوئے نے شک ہوئے نے مشکوک جگ جج بھی مشکوک کسی کا پتا نہیں بک کر بیٹھا ہے کوئی پتہ نہیں حضرت وک مال ہے کم از کم پھر انہوں سے ضرور آ حکومت ایسے افراد تے تیار کرے نا انتظامیہ ادلییا جنہ تقین ہوگا در جائیے مرتھا تھا گے نہ انتظامیہ یقین والی نہ عدلیہ یقین والی اصے چھڑکنے بجائیے اصا چڑکنے وجائیے کدھر جائیے بابے سڑکے جاو محمد کریم کے نظام نڈ کر نتیجہ سارے فیصلے لانتی ہو گئے کیوں وہ بھی مشکول سارے مشکور حکومت وکدیاں نہیں ناڈیا بولتے نہیں یار سڈے وکد نہیں وہ کہندے نے وکد نے اصنے دونوں سچ کہیں جی سارے وکد جہدری صاحب نے اسمبلی میں کہا وزیر اطلاعات نے بھائی جناب سپیکر ہم چور کو ڈکیٹ کو چور اور ڈکیٹ تو کہہ سکتے ہیں نا ڈاکو تو کہہ سکتے ہیں نا تو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا, میں نے کہا کہ حضرت شکر ہے کچھ سڈے واسطے بھی راہ کھولی کہتے کیوں میں جو فرما رہے ہو گے کہ چور چ ڈاکے ساڑی نظر چار کیونکہ تسا سیاست چمکا شریعت بچا بولواد توجہ ہے توجو سو بولنے لے میں زیادہ اس پاسے جانا نہیں اتنے موضوع جی سارا عرض کرانگا ایک گل توڑ حکومت جڑا عملہ بنا ہو جج بھی حکومت مقرر کر پولیس بھی حکومت مقرر کر دا انویسٹیگیشن انسٹیگیشن ان بنایا شو پہ ان سامنے کرار محاورا عدالت کرار کہنا پاتے لے گلا یہ سامنے دفتر جڑا اقرار ہوئے گا وہ ہر دباؤ تو سمجھا جا گا لیکن جدو گستاخ میں چھوڑنے والی جو آئیے گڑ بہن دے آخر لبڑے سن کیونکہ کی محمد سے وفات جی کی محمد سے وفاتوں نے جو ہے محمد پاک وفا کی صورت لو سجنا یہ مجبوری بنی دعوت دیتی چشتی موضوع دس مدینے والے محبوب دی سیاست کافران دی سیاست بنیاد کی فرق کی <تصف> دیاں بنیادی فرق سمجھو بنیادی فرق سمجھو دونوں سیاست مدینے کی ریاست سیاست کافر رہ رہتے کفر رہتا ہے لیکن کفر پھیل نہیں سکتا ہوں غور کرنا اس جملے دے یہ ہی شراوے کراگا اسے دعوے اتنے دلائل پیش کراگا پھر سمجھو اسلامی ریاست دی ریاست مدنی ریاست رہفر ریا رہتا رہ مگر کفر پھیل نہیں سکتا اسلام اپنے سوا کسی ہو تبلیغ کے اشاعت کی اجازت د اسلام حق باقی باطل اسلام رہ سکنے لیکن پھیل نہیں سکنا کر کے کافر مومن حقوق برابر نہیں ہو سکتے کافر دے مومن دے حقوق برابر کافر نو اپنے دین پھیلانے دا حق نہیں اے حق صرف مسلم کیوں اپنا دین پیلا کیوں اسلام کی اجازت دے باطل لو کہ تھیل ادر ویک سجنا قرآن چو ایک اشارہ کرنا اللہ لہٰ شریق مولا نے پولیس نو آخ جسے انہیں سجدے دا انکار کی کافر بنے کجیب نکل جاؤ تانتی ہے, ہے نکل جاؤ ساڑی بار گاہ بار بارگاہ دا بندہ نہیں رہ سکنا نکل جاؤ تھلے اللہ نے فرمایا تو اتلیاں نہیں رہ سکنا تھلیاتلیا نہیں رہ سکنے تھلیا کی رب نے یہ کیا بنا کے کی سے آئے؟ او مسلمانوں شیطان کی نسل حاکم نہیں بن سکتی ہمیشہ ریا بنائے گی <تصفيق> <تصفيق> بولو اے تو کافر ہو گیا ہوں ساری محفل حکومت حکم چلانے بندیا چل نکلے سو توام رہاس چ نکل گیا ہے رہ سکنے حکام چو نکل گیا لہذا نہ تو حاکم ہو سکنا نہ تیری نسل حاکم ہو سکتی ہے وہ جا رب نے پہلے دینے واقعہ بڑھا کے دست ہے کافر اور مومن کی زندگی کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو, ہو, ہو, ہو سکتے رجیم نیا تو غلطی بڑھ کے زندگی گزارے گا مومن رحمت والی زندگی گزارے گا ہر جمہوری نظام کے اندر حقوق برابر ہوں نے ہر ایک کو اپنے مذہب ثقافت پھیلانے کا حق حاصل ہر ایک حق حاصل ہوں اپنا مذہب فیلاوے کافر کفر فیل جو مرنی کرے حق کے یہ ہے یہ ہے یہودیاں نظام غیر اسلامی نظام مدنی ریاست میں مدنی ریاست میں میں بات کرنے لگا ہوں ذرا دور سے ریاست میں کوئی اسلام کو نہ ماننے والا وہ اپنا دین مذہب کیسے پھیلا سکتا ہے اسلام کو ماننے والا اسلام پر نہ چل کے نہیں رہ سکتا اسلام کو ماننے والا اسلام دے نہ چل کے بچ نہیں رہ سکتا وزیر اعظم صاحب نے فرمایا مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا حضور مدینے کی ریاست آپ بنائیں گے عجیب سی بات ہے اگر مدینے کی ریاست میں آپ جیسے اسلام کے دعوے دار اگر رہ سکتے ہوں تو میں مجرم <تصفيق> وزیر اعظم حاکم بن کر زندگی گزارنا تو اور بات ہے مدینے کی ریاست پر حاکم ہونا تو اور بات ہے مدینے کی ریاست میں رعایا بن کر نہیں رہ سکتا کیسی ع عجیب کرے وہ سجڑا نماز نہ پڑھے خالی نماز نہ پڑھے خالی نماز نہ پڑے مسلمان دی حکومت نہیں رہ سکو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جیل میں ڈال دو صاحبہ کا اجماع تھا قتل کر دو وہ تو بے ایک نماز چڈے تھی رہ سکتا سارا دین چڑ کے سارے کنجن پورے کار کے بھی مدینے چوے یار سونے نبی تشریف فرمان ہے شاہ چی آئے مچھا بتائی سن داڑی منا سی سرکار کو اپنے بادشاہ پیغام لے کے آئے سرکار دے جدو سامنے ہوئے نے حضور سرکار نے منہ شریف پیر لیا پروامن من بہا لاؤ وہ تمہوں کھنے آخر آمارا نام انہاں لا امارا نام ربو ربنا بہا سانو سڈے رب یعنی بادشاہ نے آخر ہے حضور سرکار نے فرمایا بولا کہ ربیف لاجارے با میرے رب نے تو میم یہ حکم فرمایا ہے میں داڑھی بڑھاوا مچھاں کاٹ تراشاں داڑھی بڑھاوا مچھاں تراشاں میرے تو میرے رب نے حکم فرمایا ہے او, او کافر سن حضور دی بارگاہ ویچ کاسد ون گیا ہے کاسد واسدے کافران دے کاسد آستے آکام نہیں ہوں دے نہیں سن مڑوی سرکار نے انہ دے رخوال ویکھنا گوارا نہیں کیتا جتھے موچ ہوئے داڑھی نہ ہوئے وہ تھے ویکھنا گوارا نہیں کیتا جتھے دو میں منیاں ہوون ون او حاکم کے میں ہو سکتا जिजी के रहे पूरा चांद रहे مدی کی ریا خود ہاتھ جوڑ کے کہنے خدا رسواستا جی رسول اللہ نے کہڑی دشمنی کیڈا ظلم رسول لو جو ظلم کرنا جی کرو رسول ریاست دی ریاست سرکار ہی دے سنے ظلم تو نہ کرو دے نہیں جی تا دل گارا کرنا اس گل سونے او اتنے رات کئی چیزیں چھٹ گیا رات ایک ایم ایل صاحب سن دو ایم پی صاحب سن ضلع سی سن میں خطاب کر رہا سا میں انہوں پوچھا کیڑی پارٹی دو میاں صاحب اور میاں صاحب کیڑی پارٹی جی شیر والی پارٹی دیا میں رگڑ کے رکھنا قسم خدا بھی کر کے آنا وہ میاں افتخار چچھر صاحب اٹھے جا ہزار کا روٹ رکھے ہاتھ چل جیڑی میں ماری نا میں پتہ نہیں اس موضوع چکی نہ سمیٹ کے میتھ سنا رہا سمجھنا میں ذرا ہوں منطق کا جدل چلانا چاہتا ہوں میں ہر پاسو ناطک بند کرنا چاہنا مت کسے نو اپنی بولتی بڑا غرور ناز ہو نا اللہ کے فضل اللہ فضل میں منطق کو جانتا ہوں منطق پڑھاتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں اور منطق دی میں ائی بھی کر سکتا میرے نال جنا مرضی کو منطقی آ بیٹھے میں منطق دے مسائل توڑ کے آؤ گا یہ میرو اللہ نے طاقت بخشی جی میں منطق کے تصورات پر بھی نقل وارد کر سکتا ہوں اور تصدیقات پر بھی نقل وارد کر سکتا ہوں دونوں یہی تحق کر سکنے ہیں لیکن پھر بھی آخر فل سمجھنا پھر بعد سمجھ نہیں لگی آخر فل جملہ مفید تو تیرہ ہر فل تو نہیں فرمائی نے ہاں جی منتق متعلق فیصلہ یہی ہے ذکی کو ضرورت نہیں ذکی غ... کو ضرورت نہیں اور غبی کو مفید نہیں اور متوسط کے لیے کبھی مفید اور کبھی نقصان دے یہ آخری فیصلہ ہے منطق کے لیے ذکی کو ضرورت نہیں ہوتی منطق کی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں تو منطق ان کے در کی لونڈی ہوتی ہے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے اگر کوئی بے وقوف کتو کہے کہ صحابہ نے منطق نہیں پری تھی اور چلی دیا پترا تین پتا نہیں منتق ان منطق دے درد کتیا نو آنتکے اور پہلا دعوی سنو اسلام دی ریاست گفر دی ریاست کا فرق ہی ہے اسلام دی ریاست ہر مذہب برابر نہیں اسلام دی ریاست دوسرے مذہب رہ سکتے ہیں مگر پھیل نہیں سکتے رہ سکتے نے مگر پھیل کفر ریاست <سؤال> نے سارے برابر نے ہر کسے نو پھیلن دا حق ہے ڈانس کرنا واہ میری برادری چلو میمو تے رب نے آخیا نکل جائے تسا موڑ میرولی یہاں پر ایک جملہ بولتا ہوں جو اقبال نے بولا تھا بڑا لطیف جملہ ہے اقبال فرماتے ہیں عجیب باب اسفر اقبال کہتا ہوں حفیظ جالندری حفیظ جالندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لطیف جملہ کہا وہ فرماتے ہیں شیطان رسول اکرم سے پہلے شیطان کہنے لگا رسول اکرم سے پہلے شیطان اپنے جو برادری سارے ویخ کے نہ ہر پاسے نظر مار کے کیوں؟ کیوں؟ انسان سن حکم ہوا سی سجدہ اج پہ سارے میرے پا رہے جگہ نہیں بڑا لطف دیتا اس جملے نے آ فرما نے نبی پاک سرکار کی آمد تو پہلا کے جلسے ربا مینا سا سجدہ کرا دم نو اولاد پہ میرے پیریں سجتے کے نہیں رب نے جا تو میرے حبیب نو دے میرا حبیب تے حبیب ریا اس حبیب کے جڑے غلام آلہ حضرت بریلوی ورگی بر آنگے وہ تیری نسل نو بھی سجدے ویسا آدنا غلام ہے آلہ حضرت دے در گلام سے گلام ہے گل کرنی ہے تے شیطانی نسل سجدے سے دیکھ پئی دی آہوڑ میں کی دیکھ گل روگا اور نال سمجھی اچھی بولو سبحان اللہ اوہ سجدہ جدل چلا رہے ہوں مسلمات اندل خاص مقدمات وہی زنی... نے نتیجہ یقینی ہو جزمی ہو جائے گا اگر جب رہانی نہیں ہے جدلی ہو جائے گا نتیجہ پکاو دعو کیا ہے دعوی کیا تھا دعوی کیا تھا اسلام کی ریاست میں کفر کافر رہ سکتے ہیں لیکن پھیل اسی بولو تو ہوں یہ دلیل جدل ہی سنو تھوڑے دی زبان استعمال کر رہے مسلمان تین دلخا سما رہے ہیں پولیو نہیں پولیو پولیو ہے پولیو ساری حکومتیں کہتی ہیں جن کو پولیو لگا ہوا ہے یہ بندے تو رہ سکتے ہیں لیکن پولیو پھیل نہیں سکتا بات سمجھو یار جنہوں پولیو لگا ہے لگڑے ہوئے نے وہ تو آخر ہے ان میں پولیو موجود ہے لہذا پولیو رہ تو سکتا ہے لیکن اگر کہیں پھیل بھی سکتا ہے تو نہیں بھائی پولیو پھیلنے نہیں دیں گے اساں اپنے آپ پولیو پلان دے پیچھے لنگڑا تو کر سکنے ہیں اپنے آپ پولیو دے قطرے پلان واسطے لنگڑا تو کر سکنے ہیں لیکن پولیو پھیلنے نہیں دیں گے میرے گلے سمجھنا میں خود تو لنگڑے ہو سکنے ہاں پولیو کے شکار ہو سکنے لیکن پولیو نہیں رہن دیا گے برداشت نہیں کر سکتے کہ پہلے پہلے پہلے پہلے پہلے. پولیو نہ پھلے. رہ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا ارے اب میں کہتا ہوں کفور تمام بیماریوں کی ماں ہے اسلام کہتا ہے رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا سجنا اس دلیل دو بعد تیسری دلیل عرب شریف دا مطالعہ کر عرب نو ویخ اتے یہودی وستے سن اتے عیسائی وستے سن اتے مشرق وستے سن آج اچھا میں نا فی الحال عرب کے تو پہلے حضور فرمایا میرے عرب کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے جہاں پر محمد رہتے تھے عیسائی رہتے تھے مشرق رہتے تھے لیکن سچی یہ پھیلن کا حق کنو سی تا کر کے وہ تھے مک گئے اسلام آئی آئی آئی آئی آئی بولو سی طرح آواز لال جی پھیلن دا حق نو بھی عیسائیاں نو بھی ہوں کہ اپنا مذہب پھیلاؤ تبلیغ کرو اشاد کرو اگر حق نو ہوں تو وہ بھی فیل دو تھے وہ سنگڑ کے ختم ہو گئے اسلام رہ گیا ہے معلوم ہو یا رب دکو پیغام ہے رب ابھی باو پیغام ہے اسلام رہے گا پھیلے گا غالب ہوگا کفر رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا اسی کے اندر یہ جواب بھی ہو گیا کہ چیف صاحب نے کہا عیسائیوں کو بھی برابر کا حق ہے بولتے نہیں مروڑ خدا کا یا ہوا شیتان لو آ کے نگڑے تھوڑ لانتی نسل آ جا اب کٹے تھے نسل لو آ جا بزرگ فرماتے ہیں सप्प नार देना वे बच्चे छे हिकमत नहीं होंगी बेवकूफी होंगी सप मार देना दे बचे चुलिया प्या के पिना तुम्हारा भी बराबर का हक है बंदे के सप्पा का बराबर का हक हो फिटे मूह बोल बने का <laughs> बोले नहीं जे کوئی آگے یہ سمجھ کے نہیں ہائے ہائے ہائے ہائے اے رو کہ نیے کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے بفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے کوئی نہ ظلم نہ کرو غصہ رسول س چھوڑنا محمد بفا وہ مسلمانوں اے وقت ہی دیکھنا سن پر اپنی چیتیاں سامنے آئی ہیں رکھنا جو نہیں فرمائی جی نے تقدیر نہ رے رساد نے تحقیق نہ رے فرمایا نال کس یارا سنگنا یار سنگھنا کرسمگی یار سنگھنا کریے کولو لاجنا لائیے کدیا سنا تھی من تھیں کاوے بچے وہ کدیاں سنا من بھاوے موتیاں چوک چگائیے توڑ مکے لے جائیے میٹھے بہو بہو نہ پاہو بوش ہے منا گڑ کر اسلام استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ایسے ہو اسی لیے اسی لیے توجہ میں وضاحت کر دوں میں ملتان شریف بھی وضاحت کرایا توجہ اور ضلع اکاڑے چ وضاحت کی تھی کچھ لوگ اجنسیاں سڈے نو پوچھتے رہتے نے دے تساں بابا قوم دے متعلق کی نظریات رکھدستان دے سکول دے دی تعلیم متعلق کی نظریات رکھد میں رکھ دے ملتان دے اندر پورا ایک موضوع آیا جس دے اندر میں وضاحت کی تھی اپنے نظریات دی اور برسر عام انہوں اعلان کیتا ہے تاکہ ایجنسیوں کا سفر ختم ہو جائے جو وہ میرے دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ چشتی خود ظاہر کر دیتی میرے دوستوں میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں ایسے ہم بد عمل ہیں جو کچھ ہیں لیکن ہم اسلام پر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں ایسے اور اسلام کا ایک موٹا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اسلام کی سیاست اسلام کی ریاست محمد مستفی کی شریعت میں ہوتی ہے ان سے اس سے باہر نہیں ہو سکتی دوسروں کا حق مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو کہے حق برابر ہے وہ کافر ہے وہ اسلام سے خارج ہے جو کہے تمام حقوق مذہبی غیر غیر مسلم اور مسلموں کے برابر ہیں وہ اسلام سے خارج ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ کے حقوق برابر ہیں سچی بتانا رسول اللہ اور ابو جہل کے حقوق برابر ہے قدر و منزلت برابر ہے نبی کے دین اور کفر کا حق برابر ہے پہلے سمجھا دیا ہے ایسے ہے نا گل سمجھنا میں وضاحت کر دینا جناب سارے سماج فرما لو میں مستر جنا اور پاکستان کے متعلق وہی نظریات رکھتا ہوں جو وہ خود رکھتے تھے یہ میرے لفظوں پر غور کرنا اپنے متعلق مسٹر جنا صاحب اور پاکستان کے متعلق جو وہ نظریات خود رکھتے تھے ہم وہی رکھتے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں توجہ نہیں فرمائی دی. اے میں اے بابا اے قوم کی زبان سے بابا قوم کے نظریات اور پاکستان کی حقیقت سنانا چاہتا ہوں ان کا یہ ویڈیو بیان ہے اور آڈیو بھی ہے ویڈیو آڈیو دونوں صورت میں موجود ہے گیارہ اگست انیس سو کا جس کے اندر انہوں نے صاف وضاحت کر دی کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگا مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا انہوں نے صاف وضاحت کر ہے میں اقبال کو اپنا سیاسی اور سیاسی اور روحانی دینی مذہبی ہر طرح کا پیشوا مانتا ہوں اور جو مسٹر جناز صاحب بابائے قوم ہیں انہوں نے جو نظریات پیش کیے پاکستان کے متعلق اور اپنے متعلق یہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں ذرا سماج فرمائیے قائد اعظم محمد علی جہاں کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب داد یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس کو کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریب کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان رہیں گے مذہبی مانوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر وقت کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی مانوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں ادم برداشت اس کی پہچان ہے نظر نہیں آتی مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکات سے ہوتا ہے غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر جو کابیانی تھے چوبہتر لاکھ کے اندر قانونوں امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے سونا وزیر ریلوے تھے جندو لال نہرو متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے 1946 میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے شاید نہیں ہاں مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا میرے دوستوں میرے دوستوں میں بابا ایک قوم کو نہ خدا سمجھتا ہوں نہ رسول سمجھتا ہوں نہ نبی سمجھتا ہوں نہ ولی سمجھتا ہوں ایک سیاسی پاکستان پاکستان کی سیاست کا ایک اپنے اغراض و مقاصد کے ساتھ سیاسی پیشوا سمجھتا ہوں جو اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے میں ان کو نہ سیاسی پیشوا مان سکتا ہوں نہ روحانی پیشوا مانتا ہوں اور اس بات کہنے کے اندر بھی میں مکمل آزاد ہوں کہ یہ آزادی مجھے بابائے قوم نے اپنے قول اور اپنے فرمان سے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی کیونکہ مذہب یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے لہذا ذاتی مسئلہ ہے میرا حکومت اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتی بار کہانیاں ہیں کہانیاں ہیں تصدیق کی کوئی بات ایسی نہیں ہے بات سمجھنا اقبال ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ مدینے کی ریاست میں مدینے کی ریاست میں جو سیاست تھی اس سیاست نے آئے دن ہر مرحلے پر مسلمان کو مضبوط مسلمان بنایا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست کے کسی موڑ پر آ کر مسلمان نہیں رہے تھے بات کو سمجھو یار کیا کہہ رہا ہوں میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کوئی رکھے نہ رکھے میں اس کو پابند نہیں کرتا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مدینے کی ریاست میں تمام صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے بھی مسلمان تھے اور دینی لحاظ سے بھی مسلمان تھے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کا یہ دل گوارا کرتا ہے کہ صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے مسلمان نہیں تھے یار بولو تو صحیح ہے مدی ریاست مدینے ریاست کے اندر, اندر جب ایک کلمی بڑے نے نبی کا فیصلہ قبول نہیں فرمایا کیتا پسند نہیں کیتا حضرت عمر کو فیصلہ کرا گیا آئے حضرت عمر نے حضرت عمر نے ریاست تو پچھن تو بغیر محمد کریم تو پچھن تو بغیر اپنے ایمان نال اس کتے کا سر بٹیا سر گلم گیتا ہے وہ ساتھی پج کے گئے ریاست مدد کرے گی منو ثم ہدا مو کا سیما حرجا مما جما بابو گواہ کسی گواہ کی لوڑ نہیں میں گواہی پہ دینا اس نے بےمان ناریا عمر نے بالکل صحیح فیصلہ ہے لہذا ہوں عمر نو واپسی قتل نہیں کرنا مدینے کی ریاست ہوتی پاکستان تو ممتاز قادری قتل نہ ہوتے جرت و بہادری ج تو بہادری ذرا گٹ کے جراطوب بہادری اے شیطان تاثیر کی جو گستاخی ہے وہ تو حتمی یقینی ہے سبحانت, سبحانت. وہ, تو, وہ خود کیونکہ گورنر تھا وہ کسی کے دباؤ میں نہیں تھا آہ, خوبے, خوبے. ہاں ذرا مچوری پھر ہے جنگی ممتاز قادری نے تے ہر بندہ جاندا ہے کہ شیطان تاثیر نے کی بکواس کی تھی اے اگلے دن میں ضلع گجرات تو ہڈ جگودے نال دندیدارے میر میرپور کشمیر دے قریب خطاب کیتا اس ایک دوست نے سوال کیا انہیں آخیا جناب تُس ہی کہہ دے ہو غیر اسلامی آئین غیر اسلامی تو قانون جس جڑی دو سو پچانوے سی وہ دفاع جیڑی لگی اس دفع دے خلاف بولیا سی شیتان تاثیر جدو غیر اسلامی ہو گیا پھر غیر اسلامی دے خلاف بولن دے او گستاخ کے خلاف بولنے وہ گستاخ میں بنے اور ممتاز نے قتل کیا اور یہ سوال کرنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے مجھے معلوم نہیں تھا تو ناچیز نے دو لفظوں میں جواب دیا پیش کر دوں میں نے کہا جی میں دو سو پچانوے سی کو غیر اسلامی کہتا ہوں اور جو شیطان کاثیر کا مسئلہ ہے وہ اس کے خلاف بول کر گستاخ نہیں بنا تھا اس نے رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل جو اسلام کا مسئلہ ہے اس نے اس کو کالا قانون کہا تھا تو اس وجہ سے وہ گستاخ بنا اور واجب قتل ہوا ایمان سے کہتا ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بعد میں مجھے ملے سرائے عالمگیر کے ساتھ مجھے کہنے لگے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں لیکن اور ایک ادارہ بھیرے کے ادارے کا حوالہ بھی دیا کہ میں وہاں کا ہوں فاضل لیکن مجھے زندگی میں آج ہی مزہ آیا ہے کبھی مزہ نہیں آیا یہ لفظ تھے ان کے ایمان سے بتاؤ مولانا مولانا کا کیا اسم شریف ہے مولانا مفتی عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے جامعہ انفیہ لاہور داتا حضور کے ساتھ مدرسے کے مدرس ہیں مفتی ہیں آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ دفعہ غیر اسلامی ہے اس کے غیر اسلامی ہونے کی وجوہات سہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے, اندر اس کے اندر دو سزائیں رکھی ہیں ایک سزا ہے عمر قید اور ایک ہے سزائے موت گستاخ رسول کی عمر قید اور عمر قید کا معنی آپ جانتے ہیں پچیس سال اور پچیس سال کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں دس سال بارہ سال چودہ سال معافی الگ الگ کرب نکل آتا ہے اور اسلام یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول ہو کسی معافی کا حقدار ہو لگے گستا رسول کی ایک سزا سر تن گستا خیر رسول ایک سزا <صدا> تو میرے بھائی شیطان تاثیر نے اسلام کا جو حکم ہے اس کی توہین کی ہے اب اس کی توہین تو یقینی ہوگی جب یقینی تھی تو ممتاز کو اس یقین پر تو فائدہ دینا چاہیے تھا بائی بائی اگر شک کی صورت میں اگر شک کی صورت میں چیف صاحب کہتے ہیں شک کی صورت میں کلزم کو رعایت ملتی ہے رعایت ملتی ہے نرمی ملتی ہے تو گستاخی کے یقین کی صورت میں آشم کو نرمی چھوڑے دی گئی لگن کی کریے کسے خبر تھی لے کر چرا گئے مستف بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی جی، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے وہ ریاست کے فرائض میں ہے ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں وہ توجہ گروہ کیا کہ میں ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کر سکتے لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ فرائض ہوتے کیا ہیں وہ سمجھ آئی کو کوئی نہ گل سمجھا جی دسو یہ سوال ہے ممتاز کادری اگر مدینے کی ریاست ہوتی عمر اکیلے نے جو بہانہ یہاں بنایا جاتا ہے کہ جی ذاتی دشمنی اور عداوت کی بنا پر کوئی قتل نہ کر دے اور بہانہ رکھے رسول کی عزت کا اس وجہ سے جو گستاخ رسول کو قتل کرے ممتاز قادری جیسا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اس کو پھانسی دی جاتی ہے تاکہ کوئی اپنے ذاتی مسئلے کے کے لیے اس قانون کا سہارا نہ لے یہی بہانہ اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا اب بول دے نہیں اتے بہانہ نہیں بنے اتے اللہ نے صرف تصدیق کی دیئے اور کی فرمایا ہے؟ کہ جڑے تیرا فیصلہ نہ مننے من ہی واجب قتل فیصلہ کر دمر کو لین گیا سونے فیصلہ کر در امر کول کی لین گیا بےمان ماریا مارا معلوم ہوا رب دسیا سابت ہو جاوے وہ گفتاخی جنو ماریا گیا اے رب آخدا اے او کتا مریا عمر نو رسول نے نہیں ماریا مدینے دریا ست والے ممتاز کادری تازی المدین بھی نہیں مار سک وہ بول رہ نہیں سواد پیسے واپس لوک چلے آئی کسی نے آخی جنوب اپنی دانشوری کے بڑا ہی غرورت ناز ہوگا آخذ اس کلے نکھان پٹڑا میرے دوستو میرے دوستو میرے ہاتھ توجہ ہے توفیل صاحب کسے بیٹھے ہو اٹھو گھر ادھر آ جڑے دوست نے محمد بابا محمد تفیل صاحب حافظ آباد میں رہنے والے نے اسلام آباد بڑے بڑے افسر درخواست لکھی کہ جی جسول دے نام کے دے کاغذ ہوں نے اخبار والے وہ ردی اچھ استعمال ہوتے نے اس پابندی لو ان لکھ کے دتا آمباد کی طرفوں اشتہار بھی حکومت کی طرفوں اتنے لگ گئے پرانی آیات اور مقدس اوراق کی بے ادبی کی روک تھام کے لیے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چتالی کا نفاذ ہے ان درخواست مرکزی جو جدو آ گیا ایتھوں بھی, بھی آ جائیں ٹھیک ہے لہذا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی لہذا کوئی اللہ رسول اخبارات ردی چ استعمال نہ کرے کوئی نے آئے ہوئے بنو انگلش بھی آ جان گے اے اے بندہ مسکین آدمی ویخ جوگا ہے سی جن جوگا ہے سی حکومت خیال نہیں سی ای کرایا ہے جی اے ہو جا خیال سی کہ انہوں نے نقصان نہیں دینا اور کیونکہ آج کل مذہب پولیٹیکل ہے یعنی سیاسی دنیا کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے انہوں نے مہربانی کر کے ایز جی فورن یہ آرڈر جاری کر دیے اگرچہ ممتاز قادری کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ آرڈر جلدی سے آ گیا لہذا بابا جی نو دع بھی دینی اور مسلمانوں سارے متعلق ہو جاؤ حجیث حقیقت کے کریا کرو اللہ رسول بن گئے یہ اصا ایک قوم میں ردی نہیں بنی یقین کرنا اتنے آ جانے دفاع ایک سو چوتالی جی ویگ لو ریڑھی آ جڑا کھلوتا ہوں دا دا دا دا دا دا دا دا نان روٹیاں آڑے والے جناب چک چک اخبارہ میں روٹیاں بنی بن جاتے آخ درا ہوں چارا کر لیا جی تھو چشتی بڑے چیر دے روک دے سن کسی نہیں سو دے اور دفعہ سو گیا جی کل ایشا نماز تو بعد انشاءاللہ شاء اللہ اور رحمان سہز ایئرپورٹ لاہور دے بالکل سامنے پینڈے سہز پال چیز کا خدمت نو قبول و فرما مرن ترما تو امور